Daddy on the beat. <laughs> Daddy on the beat. Elsülnek a lába, ne a gambaduk, ne a Szívem, az tisztem, a török, vissza a pizza, a tiszta, meg belisa, eljön, tömegben a vigyágy, de ideg, se hagyjuk a kapok egy magot, a napok, élnek a hagyat, a káro, és minden a káro, és, és, és minden a káro, minden a káro, és minden a minden a káro, és minden a káro, és minden a és minden a mindent a és mi ne te karo, šmi Minna po karo,